Пане Володимире, батальйон Свобода зараз боронить один з найскладніших напрямків на лінії фронту. Розкажіть, будь ласка, як почалася ця доба? Надзвичайно напружена ця доба. Ворог все більше і більше нарощує кількість і живої сили, якими вони штурмують позиції, якими вони штурмують міста, села, зокрема і Бахмут, зокрема і там навколишні села, і посадки. Тому дуже-дуже-дуже напружена з кожним днем стає ситуація. Непруженіше. Але для нас, як для батальйону «Свобода» це там, не, перша, не перша складність, тому що ми пам'ятаємо і бої за рубіжна, з Сєвєродонець, з Айтпінь, тому батальйон «Свобода» доволі підготовлений і в цих, в цих боях. І повірте, ми відбуваємо дуже багато атак ворога по декілька за день і знищуємо десятками, сотнями ворожої піхоти, яка просто прийняє наші позиції, яка наші чи, ну, обколота, тому що вони навіть не забирають своїх двохсотих, навіть не намагаються евакуювати поранених там, де ну, це видно, це буває. Пане Володимире, інститут вивчення війни прогнозував, що після виходу РФ з Херсону буде посилення от тих військ на Донецьку область. Чи відчувається це? Яку маєте інформацію? Взагалі чи перекидають вони цих бійців туди, на Донбас? Ну, відчути за декілька днів після виходу РФ з Харсона, ну швидке перекидання неможливо, тому що а, неможливо провести таке швидке перекидання. Але хотів би зазначити, що а, ну, так, найбільша проблема – це те, що ворога тут відносно необмежені живі ресурси. Вони кожен день формують нові загони чи то вагнерівців, чи то зеків, чи то, а, м, чи то новомобілізованих і відправляють просто підрозділами на кулемети, на, наш, на нашу артилерію, просто на смерть відправляють в поля, в міста і в село. Ці підрозділи, які там і лишаються, які навіть не повертаються назад, щоб розказати іншим мобілізованим чи іншим окупантам, що там ну, не лізь туди, там вбіє. От е, така тенденція і... Війна стає все більш динамічною, війна стає все більшою війною технологій. Тому чим більше піхоти сюди прийде, тим швидше ми її знищимо. От, власне таким би хотів би, Так би хотів би підкреслити цю тезу. Якщо по полю іде двоє-троє ворожих окупантів, вони будуть знищуватися одним чином. Якщо буде йти 20-30, тобто в 10 разів більше, вони будуть іншим чином знищуватись. Але ключове слово, що будь-який окупант, який буде лізти на нашу територію і далі, Продовжувати просуватися, атакувати українську землю буде знищуватися, і повірте, чим їх більше буде зараз сюди лізти, тим вони будуть швидше знищуватися, і тим швидше буде наша перемога. Також в інституті вивчення війни затверджували, що робили припущення, що от завдяки цим мобілізованим новим в Росії ми можемо поступитися Бахмутом. Як ви вважаєте, наскільки це от реально може бути така ситуація? Я вважаю, що це неможливо, тому що не все вирішує, а точніше вже дуже мало що вирішує кількість живої сили, кількість піхоти, кількість так званих операторів автоматів Калашникова. Дуже, дуже рідко, коли бувають прямі стрілкові озвітлення, в більшості випадків застосовується тяжке артилерійське озброєння, і завдяки західним партнерам воно хоч і недостатній кількості, але присутня на цьому театрі воєнних дій. Такі там середньопіхотні засоби середньої дальності. Тобто, ну, коли до автомата дійшло, то, це значить, що то, та група, яка атакувала, вона Переполовинена і ну так само будуть застосовуватися в тому числі більш важкі засоби, тому ну я, я не бачу яким чином Бахмут може бути взятий окупантами, тому що ну це їм буде коштувати неймовірну кількість живої сили в тисячах, якщо не в десятках тисяч. А розкажіть, будь ласка, детальніше про втрати ворога. От я читаю військових і пишуть, що на Донецькому напрямку росіяни мобілізовані, вони просто йдуть в лабову атаку, не враховуючи свої втрати. Так, дійсно так, я підтверджую, вони йдуть просто в лобову атаку і отримують втрати, не забирають своїх поранених, намагаються далі просуватися, поки останній боєць не буде знищений. Останній окупант, який для мене дуже сильно дивується тактика, або їх там якось примушують, або використовують якісь психотропні там засоби для того, щоб їх так примушувати. Перти, перти і перти. Але, ну, знову ж таки повторююсь, це, ну, така тактика дурість по відношенню до своїх військових, якщо ми говоримо про окупантів, тому що вони швидко, ну, мають швидко закінчитись. Якщо у них, вони думають, що у них не обмежений мобілізаційний ресурс, то дуже сильно помиляється. Перша мобілізація їм вдалася з величезними-величезними проблемами, і це ну, говорить тільки про те, що, ну, чим більше, знову ж таки, вони будуть перти на наші посадки, на наші міста, на наші села, от в такій тактиці просто йти в лобову атаку, тим швидше ми знищимо Ті 300 тисяч мобілізованих, чи скільки їх там було мобілізованих. А скажіть, будь ласка, якої важкої зброї зараз нам не вистачає на Донбасі? Нам ну, в першу чергу високоточної артилерії. Тобто вона є, це західні партнери надали, але нам треба ще більше боєприпасів до артилерії і більше ну, високоточної артилерії для того, щоб в першу чергу знищувати ворожу артилерію. Пане Володимире, зима наближається. Скажіть, будь ласка, чи готові наші бійці до зими, чи є спеціальне обладнання, оснащення для того, щоб пережити холоди? Я б не міг сказати, що прямо так є якесь обладнання, тому що дуже, от власне, вже другу, третю ніч морози, нічні морози, і в Райці теж так само морози, надзвичайно складні погодні умови, і в будь-якому випадку в окопі, в передньому окопі буржуйку не поставиш, тому що це відразу виявлення своєї позиції. І так чи інакше доводиться терпіти ці холода, тепло, вдягатись обійцям, які е, в передньому окопі, вони справжні, справжні герої, які тримають, по-перше, в Шалені ворожі обстріли, шалені ворожі атаки. Так Їм ще доводиться триматися під час шалених погодних умов, таких от, ну, морозів, холоду, туману. Насправді дуже-дуже складно. І полегшити може тільки там технології от власне батальйону свободи і потрібні дрони потрібні стрелінки потрібні пікапи щоб вчасно там підвозити якісь там гарячі речі там там де не можна проїхати бронетранспортом який там дуже великий там скажімо так тобто дуже багато речей які полегшать життя звичайного піхотинця, який щодня проявляє який є найбільшим героєм цієї війни який сидить в окопі і під на собі холод, кулі і постріли гармат, можемо це зробити тільки дронами, які будуть виявляти супротивника на більшій відстані. Можемо зробити це тільки збільшенням комунікацій, ті самі стрілянки тощо.